Eli nimi oli Olli Keskinen, olen töissä Kempillä, hitseusneuvojana. No mun työpäivä koostuu lähinnä asiakkaiden sähköposteihin vastailusta ja mahdollisesti asiakkaiden ongelmien ratkaisemisesta ja yleisesti kouluttamisesta, meidän koneiden käyttö Sitä on aika, aika paljon kanssa. No, hitsausneuvoja Kempillä, niin ensinnäkin se hitsaa, kouluttaa koneiden käyttöä. Jonkun verran me käydään esimerkiksi messuilla. Ihan demohitsaamassa. Sitten me myös matkustetaan ympäri maailmaa meidän sellaisissa maissa, missä ei ole tytäryhtiöitä. Me reissataan siellä kouluttavassa porukkaa. On päässyt matkustamaan Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Euroopassa. Ja nyt olisi seuraava seuraavana pitäisi Australiassa mennä käymään tässä tämän vuoden aikana vielä. No, hitsas on melko vapaata. Työ on aika monipuolista. Pääsee tekemään töitä monien eri ihmisten kanssa. Hitsausneuvojen työssä pitäisi olla melko avoin, suht sosiaalinen, pitää tulla toimeen ihmisten kanssa. Jonkun verran tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä. Aloitin hitsaajan uran Hyvinkäällä, kävin oppisopimuksella Riihimäki- ja aikuiskoulutuskeskuksella. Metallialan perustutkinnon levysepä hitsaajaksi. Sen jälkeen olin töissä noin seitsemän vuotta, opiskelujen ohella myös. Sen jälkeen opiskelin International Welding Specialist-tutkinnon, sen jälkeen tulin tänne kempille töihin. Hitsauskoululla se on periaatteessa meidän hitsausneuvojen työtila. Siellä me koulutetaan kaikki nämä meidän koulutettavat. eli se myyntiorganisaatio ja muut ihmiset siellä myös sitten asiakaskäyntejä ja asiakaskeissejä ratkotaan. Siellä tapahtuu tämä meidän hitsaaminen pääsääntöisesti. Kyllä tuommoisen onnistuneen koulutuksen, niin kyllä se yleensä nyt ihmisten ilmeistä ja naamoista huomaa sitten, että homma on mennyt hyvin ehkä siihen on onnistumiseen että homma onnistuisi, niin itsellä ainakin on se valmistautuminen pääjuttu. Että. Kyllä se helpottaa paljon, jos on hyvin valmistautunut. Tietää tuotteita ja tietää, mistä puhuu.